«Ми зараз зміряємо пульс та рівень кисню у крові. 63, 64 пульс, 99 тисяч – це дуже добре». Дарія працює старшою медсестрою у приймально-діагностичному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні. Каже, над вибором професії довго гадати не довелося. «У мене ще бабуся була медичною сестрою, працювала масажистом у поліклініці. Мама медична, сестра операційна, працює в онкодиспенсері. Сестра в мене зараз працює теж, теж медичною сестрою, Вчиться на лікаря. Тобто у нас це сімейна династія.» Дарія говорить, працює з 2012 року. На момент початку повномасштабної війни була у відпустці. Поновила роботу в квітні 2022-го. Важко було включитися, страшно було, дуже було страшно, як під обстріли на роботу бігли. Под... Ночували у підвалі, була повітряна тривога, то всіх дітей спускалися, крапельниці ставили. Підключимо дітей, тривога, відключаємо, спускаємося. Ну... П'ять хвилин цього відбій піднялися. Знову підключаємо, знову тривога. І так було, діти теж томлювалися. Дарія каже, під час процедур використовує педагогічний підхід. Розмовляє з дітьми. Який твій улюблений мультфільм? І починає роз розказувати. Там, як вдома хтось є – там кіт, собака, то, так, там, братики, сестрички. І починають роз розказувати. Згадує, попри те, що під час повітряних тривог перебували в підвалі, лікувальний процес не зупинявся. Капали дітей тут, вводили інсулін та всі інші маніпуляції, які були потрібні. Тому що війна війною, а лікувальний процес ніхто не відміняв. Там, до до кожної дитини був свій підхід. Комусь малювання, комусь там токи <стит -tok> показували, якісь там відео, які свої там фотографії. Діти теж ділилися цим. Даша вона себе показала, в чому-то, несмотря на те, що вона що дещо страшно було, але для мене вона вела себе совершенно безстрашно. І вот, э, ні одна дитина значит, не показала, що вона чого-то боїться во время бомбежки. Вот, Тоді на дітей э, розведали. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.